ما شارب, شارب الماي وكلمتك شارب, شارب اللون الحدر عينك, عينك للغضب واجب, واجب, واجب يشاخص يا يا طولك وبين وبيين سقوط الجيش حدر فيروسهم فيروس بس, بس, بس يفك يعاتل من النجف المعطاء الشاعر الأستاذ محمد المالكي, المالكي إلى مبدع آخر من الناصرية الشاعر, الشاعر توفيق البصلوات فحيوه بالصلاة على محمد والبصرات والبصرات والبصرات والبصرات وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى خدام الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شعراء الحسين نحن في طريق العشق والولاء طريق الإمام الحسين احسين عشقك يختلف عشقك جنون إبلا نهايه ومحد يفكر يخون بطعم طعم بلذه بي حلوه ومشتهاه ماكو كذبه ومحد يخيب الظنون المواعد بالعشق يخلف يجوز وانت عشاقك ركض يمك يجون حسين حبوك الخلق حب مستحيل مو دموع عليك ذبولك عيون المواكب تفتخر تلطم عليك ايه الله انت يا ابو قلب الحنون وكلها عشاقك يا ابن بنت الرسول هوايه عاب صار عندنا هوايه جون رج صارت والفلك يفتر وراك من كثر ما مشاي صوبك يعتنون اغلب القاعدين هنا بالموكب والجايم يمشون كل احنا آباء ونعرف شلون البنية تتعلق بوالدها السيدة رقية بعد مقتل الإمام الحسين تذهب إلى شاطئ العلقم وتجلب الماء وتزدد عند الجسد الطريف وتقول ابو يقعد بو يقعد تبتلك ماي ادرب شفتك مر العطش بيه ادرس هام بيك بكثر هذا الجيش تريد اشلحها منك لو خليها بوي الرمح مالك وصل نص القاع من الضلوع صدرك طالع عليها فد وقعد مروتك حيل ما بياش بتك شامت اللي يسمع بواتيها بتك بين خيل وبين ناس اجناب تفرهد بالهوم وبستراتيها حنين ونومتك مو هالوقت يحسين حنين ونومتك مو هالوكت يا حسين يابو أصل, اصل المحنه وانت راعيها هاي الخيل, الخيل تركض بويا هاي الخيل تركض واتسحق الخيل وذر يتطشر من اطراف رجليها ووصلت حذاك ودر عيونك مغمضات ودر هدوم جسمك سوى سلبيها وادر ودر بلا غسل بويا ودر بلا غسل تفن, تفن ودر بلا غسل تندفن من تموت أو زينة بتمشي عنك وانت واليها وعذرا بويا عذرا بويا يقلك, بو يقلك ما لطمت عليك ولا كثرت يمك من نواعيها ضربوني علمتني بغيبة العباس وحدايا الغرب من راح تعديها بتك والدمع بويا بتك والدمع من هسه نخوان ويا و البعين عليك وما أرجع لك ميته بطريق الشام بس ينبعد ياهل يوديها وغدار الوقت ما يرحم التاريخ تشرف نبي والشمر يسبيه، وطلع عباس مغضب عن نهر والشط، ولقط بروس منهم لقطة الملقط، وقال الجيش هم ممنوع هذا الخط اللي يعبر وليجيب النهر يشبه خط اختلف عباس ويا الجيش والشار. بدولة الرقاب والسيف وشر صاحلهم تكف العرق والشر ومحمد لاخص بالغاضري وغدحت المعسكر عسكرتاه بتاه ورمحة بصدر خالص مات وعلى عباس كل الجيش بتاه وخلت غيبهم بالغاضري وياهو القالم مغيره والعقال وياه القابل الكافل وعلم شمر الثامه والعقال طق خاله رهن بالغاضريه، السيده زينب تقول هل ذليتهم هل ذليتهم بالشام يا شامل عليهم والهو المقطوع يا شام الشام العد يزيد منين يا شام الشام نو هل يقودون به